سبب سماعك إلي اليوم سكوتي يوم أكون الطفل قضيتها خجول فكت تخفي حضوري اليوم ما بقيس الشي صوت بالشبر هل مش مشي كتربين هل بدل على الفخير في هارت في كفر في الولد يلي حزن في الولد يلي حزن شاكر الموسيقى وشاكر اللي كذب ايه ايه ايه شاطر يلي حكى عن الصائب سهل سمي فشل هو بيدو بانا وهدم حلم ايه راسم بسمي على الوجه لانه عارف انه شعبه خشن ايه حزت لما حكو ضايا فيا يام الريدم لما الرفض ندم لما قبل زعل فهم من الناس بتيجي لما تشيل من حالك او اعمالك كلهم قسم فانهم اتغيرتش انتو يلا عملتو مني كشر من الرحلة حامل الي اسم واحد غير اسيب الظرب الجسم ايه حكيت بتراكي ما تعطيني ما كانش قصدي حب وحنان ربيت عالشوق بس بقوا فيني كل ما تشد ظروف الدنيا انا بحكي لك كمان شاكر للموسيقى وشكر للي كذب ايه شاطر يلي حكي عن الصعب سهل ايه ايه اهبل يلي السمع فشل هو بيدو انا وهدم حلم ايه بس بسمه على الوجه انه عارف انه شعبه خشنه مشى على نيه انه في حدا فيهم عاطل ايه حكى لما كله سكت فهم انه كله عالفاضي ايه جيب سيرتي على لسانك اكثر اللي كانوا مكانك عزت نفسي بمكانك بتراهي في احسانك اكيد بتراكي ما تعطيني كانش قصدي حب وحنان كان... ربي تعشق بس بقوى فيني كل ما تشد ظروف الدنيا انا بحكي لك مال